Suma enorm pe care o cer drept de spundire pe seristele care au dat în judecat Times New Roman. Viorica Dencil, Gabriela Firea, Carmen Dan, Ria Olgu, Vasilescu sub liniere Irina Tenase, iubita lui Dragnea au dat în judecat site-ul de satir Times New Roman, potrivit portalului Instanțelor. Acum, cele 5 psd iste au decis suma pe care o vor cere publicației cu titlul de desplubiri. Acțiunea a fost deschisă pe 30 martie sub liniere iară ca obiect răspunderea delictual. Cele cinci membre PSD sunt nemulcumite de articolele apute la adresa lor pe cunoscutul site de omor. Pentru ce publicația a folosit cuvinte extrem de dure în articole, cele cinci psd au decis să acționeze Tines New Roman în instant sub liniere. se cear daune de 500 de de euro, câte 100 de de euro de persoană. Publicația Times New Roman a fost amendat după publicarea unui articol în care iubita lui Liviu Dragnea era numit Curv.